ඒ මොකද වන්නේ මට දැනෙයි ඉඳගෙන ඉඳගෙන ඔබලා ලංකාවට වගේන හෝල් එකක්වත් ගහන්නේ නැහැ නේ 맞아. 이거 그거 아니면 ගම්පහ කරගන්න මෙයිය ආවේ මම ගම්පහ টাউন එකේ පොඩ්ඩක් යන්න පාර පොඩ්ඩක් ආ ගන්න ආවේ අවුරුත් නැහැ අයියේ මේ මැප් එකේ ගාව සිග්නල් උත් නැහැ කරන්නේ නැහැ ගම් හතර උන්නේ කරා ඉන්නේ බොනිට යහා ගම් හතරක් තියෙනවා. ඔව්. ගම් හතරේ යාවත් තියෙනවා ගම් පහ. ගියා නම් නෑ. පොඩ්ඩ දුරයි. ගම් පහ টাউন එක. টাউন එකට හරි. ආලේ යන්නකෝ මෙතන පොඩ්ඩක්. මෙහෙ 100ක් විතර එහාට. ඔව්. වාඩ අම්බේ ටැක්සි බයිසින්න ඕනයක් අම්බේ. 100න් අපෝඩේවාදී පාව මෙමක බෝන් ගන්නද බෝන් බලයන් බලයන් හරි සෙට් කියන්න ගහලන්නේ චීස්කේ නැද චීස්කේ ඇයි ඇයි ඉන්න පොත් අදලේ යවෝ ඉතී. Facebook එකේ inbox දන්නද? Inbox දන්නව? Inbox ඒ කොන දිහා කපා ගන්න බලන්න ඒක. කමු. පොඩ්ඩක් බලන්න. පොඩ්ඩක් කරන්නේ නැහැ. ගැට නැහැ කිව්වා. අයියෝ. මට ඒකම කැපෙන්න නේ. බයි ගන්න කියයි. මල් ඉම්බොක්ස් එකේ. ජී, ගන්න කියලා පුළුවන් නේද? අ නෑ මල්ලේ මේක පොල් දුර පොල් කොටන්නේ. අතෝ ගන්න බෑ. හානේ එකක් අහලා දෙන්න. අර ඉස්සරහා බෝඩ් එකේ දැක්කා. MB ඩට්. ආ, අතෝ කමයිගෙන කොටින් නේද? තැන්කියු. ඒක නේ හරි ඒක කියක් විතර අනේ මචං ඒක ට දා යනන් නොයි තමයි දැන් ටැට්ුවේ ඉන්බොක් අම්මයි වෙද්ද ඔයි අයියා ඔය ෆයර් එකක් යන්න පුළුවන් ගම්පහ කවුරුද දන්නේ නැහැ විනාඩි 10ක් ටවුන් එකට ගන්න පුළුවන් නේද ගම්පහටයි මල්ලිටරේ ජෙට් එක කියලා කොරාම කැවිලා ඉන්නේ ගොඩක් අය නෑ දි දි ඕල රු ඀ිඟ෗්මිරන බකම කශසු ක දිරිය එයා මා සිථ Saya සමඟ ව෢ ලැිද් Inbox එකෙන්ද කියලා නිකන්නේ කොණ්ඩේ ගබන්නේ කියලා. එතන Inbox එකට ටැග් එකක් ගහුවා. එතන Inbox එක මොකද්ද මේ ලැජජ නැති හිදි කිත වැඩේ මොබලද? ඈ මම අර අඟදාවේ නෙමෙයිද කොහේඳගෙනද? මං අද ලංකාවට එන්නේ. මොකද්ද මේ එන්න නදුවා මෙතන මේ පිච්චු ගිනලා මෙතන ඉන්බොක්ස් මොකක් මොනවා කියන්නේ බං මොකක් කිව්වා ඉන්බොක්ස් වලින් යාලි දෙන්න අයියෝ බං ලංකාවේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකෙන් ඉන්බොක්ස් එනවා කියන්නේ හැමදේම කරන්නේ ඉන්බොක්ස් වලින් නේද මම දැන්න ට්‍රෙන්ඩ් ඇද්ලා දුන්නා නීවරව නෑ බං අයියෝ ස්ටේඩියම් කාර්යය යනවද දැන්නේ අයවා මේ ගාන කියන්නකො මේ මෙතෙන්ට 25000 මූණ බලා මූණ ආදන්න පාටික් සක් කරනවා තාම කරන්නේ කියන්නට පෙර මො탁 සිතා බලන්න